Усім доброго дня! Сьогодні я хочу вам зробити екскурс: екскурсію! Це місто Дніпро. Зараз ми йдемо, ми знаходимося на 12 кварталі, вулиця Дніпровська, і далі ми повернемо вправо на вулицю Августовську. Я хочу вам показати смітники, які тут організувалися. Хочеться, щоб цим зацікавилися наші служби. Так, це ми зараз ідемо по місті по Дніпровській вулиці ми неодноразово подавали колективні звернення для того, щоб наші служби, а саме облдержадміністрація і ті, хто цим кому це належить, хто відповідає за дороги, щоб нам зробили тут дорогу. От. І не тільки тут, ми просили, у нас дуже багато відписок від адміністрацій, ми просили зробити нам дорогу по вулиці Дніпровська, Сурська, Привольна, Монтажна. І е, возі нині тут, вже пройшло е, 10 років від першого листа і перших відписувань, е, потім слідучий був 5 років назад, папочка ця у нас є, От. і ніхто сюди не хоче, Вон, тільки там внизу… Е, Наші мешканці самі склалися і зробили метрів 20 дороги асфальтом, от, і в них вийшов не такий великий бюджет, який нам нараховувала адміністрація. От, ну, зараз, як ви бачите, тут сніг, от, і абсолютно наші служби, як завжди, Наші служби, як завжди, до цього готові, несмотря на те, що й два місяці було, їм зима дала відпочити. Але, тим не мені, сюди не зайшов жодний транспорт, щоб почистити сніг. Хатіха. Так, оце я хочу вам показати, цей участочок дороги. Тут метрів навіть не 20, а 50 можемо заміряти, де наші мешканці самі зробили дорогу. Тут прекрасний асфальт. І в них бюджет не такий великий вийшовся, але ну, зараз, звичайно, зараз сніг, тут ми не бачимо. Зараз ми з Дніпровської повертаємо направо, це вулиця Августовська. І тут рядом оцей ось дім, він створив такий смітник, звичайно, зараз цього не видно тому що снігом воно притрусило, але смітник досить великий, і це смітник із будівельного матеріалу. Тут були наші Дніпропетровські екологічні служби, але ми бачимо, що до сих пор ніхто нічого не робить. От це, як пам'ятає, ми, ми повернули по Дніпровській, право по Августовській. І оце цей смітник, за який я говорю. Ось, бачите, навіть під снігом видно, що це ідуть будівельні відходи з мішками. Ось вони просто присипані зараз снігом. Це ми просимо всіх наші, всі наші служби, адміністрації, будь ласка, зверніть увагу на смітники. Якщо ви любите наше місто, будь ласка, ми вас просимо, допоможіть нам. Ми йдемо по Августовській і повертаємо вліво зараз, повертаємо вліво прямо, зараз підемо в сторону тополя І хочемо вам показати саме те, що нас непокоїть Це вирізають балку Значить, тут, тут наші, хтось, дай йому Бог здоров'я, зробив доріжку Є вже більше, такий мостик, є вже більше 20 років так, ось наша бельба. бельба. Зараз зима, тому вона чистенька. а в основному туди, як всі знаєте, поврізали каналізацію. Так, тут колись був, була частина парка, зараз, зараз хтось тут забудувався. ідемо далі. Ідемо далі, ми хочемо вам показати. Ми, значить, наші, наші мешканці нашого району, ми тут думали зробити волейбольну площадку. Тут взагалі безподобний парк, оця балка, дуже безподобний парк. Але значить, почали його вирізати люди. Забудовують яким чином, вирізають, пускають сюди каналізацію, зносять сміття, тому ми звертаємося до наших адміністрацій. Будь ласка, зайдіть, наведіть в балках порядок, тому що це ж оазіс нашої зелені, це оазіс нашого кислорода. Був колись міні-парк, буквально рік назад, коли почала, почався будівництво. Це що рядом я тільки що показала. Викорчував тут дерева і зробив дорогу. От ви бачите, зараз, зараз тут така ґрунтова дорога. У нас хто що хоче, той сам собі і творить. А балка була прелісна. Тут е, дуже, чудові, дуже чудові дерева. Тут прекрасно, тут тополь, який рядом. Мешканці Тополя завжди приходили на вікенд, тому що тут можна відпочити, це маленький лісочок.